8 óra van, alig 10 perccel ezelőtt döbörögtek az ajtón, hogy oh, gyertek le, gyertek le azonnal, itt van a busz onnan. 8 óra 15 et beszéltünk meg, 8 óra 15-ben lemegyünk. Nem nem, nem, nem, most, most, most. Most, most? Ah, persze, így számúst. Andi, soha ilyen gyorsan nem hűzlet, megviszem még. Igen, de szerintem nagyon vigyos a helyem, és... Uh... Nagyon frusztráló, mert most már nem kell megvárnom, hogy még megígyedok, mert már megvagyok meg vissza meg végatt. Ezt a hülye kígyót úgy hozták oda, mint hogyha valami szuvenír lenne. A sárga az azt jelenti, hogy veszély. Nem, sárga, a nem jelentek. Két fok van. Előttünk a sajón, húlsiban. Húls. Értem, hogy fehér a magadni, de... Az első a bambú megyünk. Kicsit változott a terv, mert hogy állítólag a transferünk, az buszt jelentett volna, hát kiderült, hogy ez bicikli. Viszont úgy számoltunk, hogy Andi nem fog bírni két órán keresztül bicajozni a tűzön a hogy Úgyhogy mivel én erre készültem az elmúlt fél évben, én bicajjal jöttem, Andi pedig robogóval. Tisztára olyan voltam, én nagyon élveztem, olyan volt, mintha túl de fénszon sehol senki, egyedül tekerhettem az út közepén, gyönyörű a táj, nagyon szép. Sorry. Go. Yeah, bye bye. Az a vezetőnk mögöttünk Valami gond van Ez volt a park, a barlang, a rafting, a bizonyozás. és a robogózás? most pedig jön oh, a fénycsúró. Vagy a fénye, A fény. A fények, a, fénye. a, fénye. a, fénye. a fénye. Elkeseredett küzdelmet folytatunk. Keresünk ilyen gombódszkákat, ami shanghai meg hangzhou minden sarkon volt. Meg sehol. Ki van rakva egy kép? Ki Ó, Sőt, még fel vannak háborodva, hogy Hülye vagy! Az nincs! Nincs, hogy valami bácsi De eléggé meg vagyunk kötve, mert 20 percünk van arra, hogy megkajáljunk, és az a kínaiaknál kb. arra elég, hogy a rendelést felvegyék. Nagyon-nagyon lassan esznek, és nagyon-nagyon lassan szolgálnak ki. Na, úgyhogy menjünk és gyorsan. Menjünk gyorsan. Felhoänd a Tömeg meg megvan. Zsigjáték Én láttam Én nem. Oh, oh, oh. Yeah. Mm -hmm. Yeah,